tarda. Eh, potser alguna vegada vosaltres heu sentit dir que fem servir només el 10% del cervell. Doncs si heu sentit dir, no us ho creieu, és mentida. El cervell, amb més o menys gràcia, però el fem servir al 100%. També es diu moltes vegades que els estruços, quan hi ha perill, el que fan és amagar el cap sota terra, o sota l'ala, diuen, i així no veuen el perill i, es queden, i ja no tenen tanta por. Però la veritat és que ningú ha vist mai un estruç comportant d'aquesta manera. En els dibuixos animats sí, a la vida real no. Una altra. També es diu que quan hi ha lluna plena, neixen més nens. I s'explica que és que la lluna té un efecte sobre la marea i també té un efecte estrany sobre el líquid amniòtic de la panxa de la mare i fa que neixin més nens. Però els hospitals tenen registres de tots els nens que neixen cada dia i ho han comptat i la lluna... Seria maco, però la lluna no té cap efecte sobre els naixements. Tot això són coses que es diuen que ens creiem que són veritat, perquè ho diu tothom, i que a la llarga hauríem de començar a desaprendre-les perquè no són veritat. Bàsicament són mites, mites científics, però mites. Els humans sempre hem anat a base de mites. Durant molts i molts segles, la única manera que havíem d'explicar com era el món era base de mites, i per això els grecs explicaven que... Eh, per entendre com s'aguantava el món, fàcil, hi havia un gegant, que era Atlas, que el portava a l'esquena i l'estava aguantant. En canvi, els vikings deien que no, que era un arbre gegant que també, entre les branques, aguantava el món. I cada societat tenia mites que, si més no, servien per explicar què era, com era, el món que, que ens envoltava. En realitat, totes les civilitzacions, totes les religions, totes les cultures han funcionat a base de mites. Els sacerdots, o els gurus, o els xamans, o l'home savi que tingués aquella cultura, deia una explicació, allà la deixava anar, tothom la començava a repetir, perquè ho havia dit el sacerdot, i qui li porta la contrària? I com que tothom ho deia, després doncs, ja quedava establert i ens servia per anar fent. Però va arribar la ciència, va arribar el renaixement, la il·lustració, la ciència, vam començar a disposar d'unes eines per entendre com era el món sense necessitat de recórrer els mites. Primer vam a entendre com era el moviment dels planetes, les lleis que els regulaven, i després, amb el temps, amb la tecnologia, fins i tot hem pogut enviar naus a diferents planetes i explorar-los ja sense necessitat de gegants ni d'arbres misteriosos que els aguantin. Els físics van començar a entendre quina era l'estructura de la matèria. Vam veure que hi havia àtoms, que els àtoms estaven fets de partícules i de més partícules, i van trobar noves fonts d'energia que ens han permès canviar el món d'una manera com fins ara mai ho havíem pogut imaginar. La biologia ens ha permès entendre què és aquesta cosa tan estranya que és la vida. Ja sabem com evoluciona, com, com apareix, com, com es divideix, com va canviant i com va, es va adaptant i quines són les bases moleculars i la química que hi ha darrere la vida. I sobretot, la medicina ens ha permès entendre què són les malalties. Ara, una epidèmia ja no és un déu que s'ha emprenyat i ens ha enviat una plaga, sinó que són uns microbis que estan per allà. I per curar-ho el que hem de fer doncs, no és anar corrents a resar o a fer un sacrifici de no sé quants bous, sinó que hem de dissenyar medicaments i fàrmacs per combatre aquestes malalties. Tot això ens ha portat a, a, a passar-li el paquet als científics. Abans el paquet que tenien els sacerdots de guardians del, del, del coneixement, ara el tenen els científics. I això es nota molt en el llenguatge. Durant molt temps es deia quan volies defensar la teva postura, deies «això és paraula de Déu». I si deies que és paraula de Déu, s'ha acabat el bròquil, perquè qui li porta la contrària a Déu? Doncs ara ho hem canviat una mica, i ara ja no diem «és paraula de Déu». Ara el que diem és «està científicament demostrat». I la idea és la mateixa. Si està científicament demostrat, com diràs que no? La veritat és que tots sabem que ni abans Déu havia dit allò que deien que deia, N'hi ara moltes coses que diem que estan científicament demostrades estan científicament demostrades. Això ho saben molt bé els, els publicistes, els, els encarregats de la publicitat. Fa poc vaig a un supermercat i vaig anar apuntant coses relacionades amb la ciència que apareixien en el supermercat, en els productes. I semblava més que un supermercat un laboratori, perquè hi havia productes amb fitoesterols, amb aminoàcids, amb vitamines, amb calci 5, magnesi, potassi, qualsevol producte químic. I sobretot els omega-3. Tot ha de tenir omega-3 perquè deu ser més bo. Llet amb omega-3, cereals amb omega-3, margarina amb omega-3... Fins i tot he vist botifarres i foguets amb omega-3. De veritat? I la pregunta és, de tots vosaltres, hi ha algú que sàpiga que és omega 3? No. un omega-3? Un rellot amb el <ríe> Quasi, però no. Ningú sap que són els Omega 3. Comprem coses amb Omega 3 perquè sona com a científic i deu ser més bo, i ens els mengem, i en realitat ningú té ni idea, els, els nutricionistes ho saben, però ningú més sap què són els Omega 3. Però no importa, sona científic, i qualsevol cosa que sona científic ja té molt prestigi i ja guanya pes. I igual que passa amb la publicitat, ens passen moltes coses que diem i que transmetent pensant que són científiques però que en realitat són falses. Es diu moltes vegades que l'aigua de la pica gira en l'hemisferi en una direcció i l'hemisferi sobre l'altra. Doncs no és veritat. Els huracans sí que ho fan. I qualsevol cosa que sigui amb un radi d'uns quants centenars de quilòmetres, sí. Però l'aigua de la pica només gira en una direcció o l'altra segons la forma que tingui la pica. I moltes vegades hi havia temps en què molta gent posava cactus al costat dels ordinadors perquè deien que els cactus absorbien les radiacions i això et protegia. Bé, això us, ho pots dir si no saps gran cosa de cactus o de radiacions, que la majoria de nosaltres no en sabem. Però els cactus no tenen cap manera d'absorbir les radiacions. La frase original volia dir, quan deien que absorbia les radiacions, que tu podies irradiar un cactus, li foties ratllics, i el cactus resistia millor que a altres plantes, però només volia dir això. No té cap sistema per xucar radiacions. Però sembla científic, ho diem, ho repetim i ens ho creiem. Diuen que la Gran Muralla és l'única construcció humana visible que es veu des de l'espai. Els xinesos estan molt contents amb això, però no és veritat, perquè la Gran Muralla és molt llarga, fa fins i quilòmetres de llarg, però només fa 7 metres d'ample. A poc que pugis a l'espai ja no el veus. I cada vegada que diuen que l'han vista, en realitat era un riu. Diuen, aquest és un clàssic, que podem aprendre idiomes mentre dormim. Això ja ho deien als anys 50. I, i encara hi ha qui segueix venent productes per internet, de manera que et poses una cosa sota el coixí i l'endemà ja saps parlar anglès. I, coi, han passat 50 anys, si fos tan fàcil, tots parlaríem bé l'anglès, en lloc d'anar estudiant els phrysal el verbs dels nassos, intentant aprendre'ns-e'ls. No funciona, però tot i així ens no ho seguim creient. I això ho veiem claríssim en la cullereta que es posa en l'ampolla de cava. Ho <ríe> heu provat, eh? I no ha funcionat. <ríe> perquè no funciona. Però tot i així, el que més normal és que la gent ho fa. Ho prova, s'esbrava el cava, perquè... Els científics sabem que, que el gas se'n vagi depèn, bàsicament, de la temperatura i de la pressió, i la cullereta no afecta cap d'aquestes dues coses. Però, però tu ho proves, i la gent diu, el cap està dolent. que haver fet algun malament i la culpa és meva, perquè això funciona, perquè tothom m'ho ha dit. És a dir, que li donem més valor allò que es diu, allò que ens expliquen i que anem repetint, que la realitat que tenim davant. Que ho proves, ho tastes, no funciona, però, doncs no deu ser que no funcioni, perquè m'ho han dit, deu ser que la culpa és meva. Tan fort és el poder dels mites que anem explicant, sobretot si tenen l'etiqueta de científic. Hi ha unes preguntes com és que ens creiem tantes... Com és que som tan perdillos que ens creiem tantes coses? Doncs hi ha un parell de motius que tenen que veure amb el funcionament del nostre cervell. El primer és l'autoritat. Els humans som uns animals socials i una de les característiques que tenen els animals socials és que fem cas a l'autoritat. Si l'autoritat diu una cosa, nosaltres ens la creiem. De tant tant es fa una revolució i canviem una autoritat per una altra, però seguim creient-nos l'autoritat. I en el camp del coneixement, l'autoritat és la ciència. Si a tu et diuen la ciència diu això, tu vas i tu creus, perquè no discutirem amb l'autoritat. Aquest és un mecanisme. I l'altre és que el nostre cervell és molt bo buscant patrons. Amb poca informació es monta la pel·lícula i la completa ell solet. No, cal, no necessita totes les dades. Això ens ha anat molt bé per viure i per progressar. I, i ho veiem amb, amb aquestes figures que, que són figures òptiques. Per exemple, aquí segurament tots veieu el triangle. Però és mentida, no hi ha cap triangle aquí. Tot i que el veieu, no hi, hi ha gent tres peces de fruita tallades amb gràcia. El nostre cervell completa les línies que uneixen els angles. I tot i que veiem que no hi és la línia, tenim tendència a veure-la, perquè el cervell està completant la informació. I això va molt bé, perquè poses això a davant i veiem una cara, i no hi ha cap cara aquí, hi ha dos puntets, una línia corbada i una rodona. Això no és una cara. Però, amb això, el nostre cervell en té prou per acabar de completar la pel·lícula i veure una cara. Llavors, amb aquesta tendència que tenim a completar les coses, doncs, un dia neixen molts nens en una clínica. Algú surt veu que hi ha lluna plena i diu però, bom, és la lluna plena la que fa que neixin molts nens. Ja tenim la teoria muntada. I com que sona científica, ningú la posarà en dubte. De manera que, molt fàcilment, es va escampant i queda ben establerta. I què podem fer, perquè alguna cosa hem de fer, no ens ho hem d'anar tot sense més, per deixar de creure'ns aquestes coses? Doncs hem d'aprofitar dues característiques que té el nostre cervell, també. La capacitat d'adoptar. Un puntet de scepticisme sempre sap anar per la vida. Paranoia no, però una de d'escepticisme sí, encara que sigui una cosa científica. I l'altra és la curiositat. Si et diuen que els omega-3 van molt, bo, molt, molt bé i tens curiositat, Dóna-li canxa la publicitat, a la curiositat i descobreix què són els Omega 3. Es pot descobrir. I sobretot, l'únic que hem de tenir en compte per a ja és... Tenim el cervell, que de veritat el fem servir tot, no només el 10%. Ara bé, la manera com el fem servir, quan i com el fem servir, ja només, només depèn de nosaltres. Quan us vinguin amb mites científics, fem servir el cervell. Moltes gràcies. <t 'en>